Я Наталія Поляниця, кореспондентка з Хмельниччини. Завдяки моїм сюжетам ви щоранку дізнаєтеся про життя міста Хмельницького та області, про унікальних людей та красу нашого краю, який наразі потопає у зелені та квітах. До речі, у нас розквітають навіть велосипеди. Наша область на третьому місці після Київської та Львівської за кількістю історичних архітектурних споруд. Чого варта тільки квітка на камені старовинний кам'янець Подільський зі своєю фортецею? Меджибожський замок та історико-культурний заповідник «Самчики», де знімають кіно. Але найбільша цінність нашого краю – це люди. Пригадаємо Сергія Ільїнського, орнітолога, який розрізняє 300 голосів птахів. Вівчарик жовтобровий. За рік в ефірі «Ранку на Суспільному» показали біля сотні історій Смельниччини. У мене для вас є ще багато історій. І нехай ваші ранки будуть яскравими.